La bruixa Gertrudis vivia al bosc en una casa negra. La casa era negra per fora i negra per dins. Les catifes eren negres. Les cadires eren negres. El nit era negre amb llençols negres i mantes negres. I fins i tot el bany era negre. La bruixa Gertrudis vivia a la seva casa negra amb el seu gat Jeramies que també era negre. I així van començar els problemes. Quan en Jeremias s'estirava a la butaca amb els ulls oberts, la Gertrudis el podia veure. Almenys així li podia veure els ulls. Però quan en Jeremia es tancava els ulls i es posava a dormir, la Gertrudis no el veia gens. I s'asseia sobre seu. Quan en Jeremia s'estirava la catifa amb els ulls oberts, la Gertrudis el podia veure. Almenys li podia veure els ulls. Però quan en Jeremia es tancava els ulls i es posava a dormir, la Gertrudis no el veia gens. I s'entrava Dia. Després d'un cop d'aquells que fan època, la Gertrudis va decidir que havia de fer alguna cosa. Va agafar la seva vareta màgica, la va sacsejar en l'aire... I abre cadabre! En Jeremies ja no era un gat negre, era d'un verd resplendent. Ara, quan en Jeremies dormia a la cadira, la Gertrudis el podia veure. Quan dormia a terra, el podia veure i també el podia veure quan dormia al llit però en Jeremies no li estava permès dormir al llit Així que les Gertrudis el va treure de casa i el va deixar a la gespa. Quan la Gertrudis va sortir al jardí i es van entrebancar amb en Jeremies donant tres salts mortals i aterrant en un roser ple de punxes Música abut a l'herba, la Gertrudis no el podia veure. Ni tan sols quan el gat tenia els ulls ben oberts. La Gertrudis estava furiosa. Va treure la seva vareta màgica, la va sacsejar 5 vegades. Gavre, cadavre! En Jeremies tenia el cap vermell, el cos groc, la cua rosa, el bigot i blau i les quatre potes liles però els ulls continuaven siguent verds. Ara, les Artrudis podia veure en Jeremies quan estava assegut a una cadira, quan estava estirat a la catifa i fins i tot quan es movia entre l'herba. En Jeremies es va enfilar a l'última branca de l'arbre més alt per amagar-se. Tenia un aspecte ridícul i ho sabia. Fins i tot els ocells s'enraien d'ell. En Jeremies es sentia profundament desgraciat. Es va quedar a la copa de l'arbre tot el dia i tota la nit. L'endemà al matí encara seguia l'arbre. La Gertrudis estava preocupada. S'estimava en Jeremies i li sabia greu que estigués tan trist. I llavors la Gertrudis va tenir una idea. Va sacsejar la seva vareta màgica i... Abre cadabre! En es va tornar a ser un gat negre. Va baixar de l'arbre roncant de felicitat. Llavors la Gertrudis va sacsejar la vareta una vegada. I una altra. I una altra. i ara... En lloc d'una casa negra, tenia una casa groga amb un sostre vermell i amb una porta vermella. Les cadires eren blanques i tenien coixins vermells i blancs. La catifera verda amb flors roses. <totipat> El llit era blau amb llençols blancs i mantes roses. <tipat> El bany era tan blanc que fins i tot brillava. <tipat> I ara la Gertrudis pot veure sempre el seu gat Jeremies, sigui on sigui.